سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کرپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست کاملی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم می بینید و همونطور که میدونید ویدیو های ما در یوتیوب و آفرارات به اشتراک گذاشته میشه در سایر شبکه های اجتماعی هم اطلاعات تا اخبار به روز مربوط به بلاکچین و کریپتوکارنسی با شما درمیون گذاشته میشه خب. امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. توی این ویدیو میخوام در خصوص خرید و فروش دلار تتر با هم صحبت بکنیم. و این خرید فروش با کارت شتابی و در ایران. که شما چجوری بتونید پولتون رو تبدیل به USDT بکنید و بتونید توی کریپتو خرید و فروش انجام بدین. کاربرد های متنوع دلار چتر رو براتون توضیح خواهیم داد. اگه به این موضوع علاقمند هستیم پیشنهاد میکنم که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات در این حوزه مطلع بشین. ویدیوهای متنوعی در خصوص بازار کریپتو کارنسی ما برای شما تهیه کردیم که میتونید توی کانال ما اونا رو مشاهده کنید همونطور که گفتم یه سری بحث‌های وجود داره در خصوص نکات امنیتی مربوط به خرید و فروش این رمز ارزها یا ارزهای رمزنگاری شده که حالا به تعبیری بهش ارزهای دیجیتال هم میگن شما شاید توی شرکای اجتماعی مختلف و آل باشین دیده باشین یه تبلیغ میاد که بدون احراز هویت بره شما امکان خرید و فروش فراهم کردیم یا اینکه میتونید مثلا خیلی سریع این کار رو کنید با ترین قیمت و از این تبلیغات این تیپی قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم من پیشنهاد میکنم حداقل یه سری نکاتو در نظر داشته باشین ما یه ویدیویی تهیه کردیم در خودش شخصی ارزیابی اکسینجا بروکرها که امکان کلاهبرداری از شما رو به حداقل می‌رسونه. هیچ‌وقت صفر نمیشه ولی اینکه شما یه مقدار تو سیف سایت قرار بگیریم اهمیت داره و خب هدف ما هم اینه که به شما روش‌های معاملگری صحیح رو یاد بدیم پیشنهاد میکنم ویدیو رو ببینید این بالا براتون کارت میکنم که حتما بهش مراجعه کنید. بحث سال مسئولیت ریسک و مواملگریه. اینو بارها بارها تو ویدیوهای مختلف توضیح دادیم توی کانال یوتیوب و عفورات هم بهش اشاره کردیم که هیچ کسی مسئولیت خرید فروش شما رو بر عهده نمیگیره بدیهی که شما با در نظر گرفتن نکات امنیتی که وجود داره مفاهیمی که در خصوص این نوع گری ها هست نسبت به خرید فروش اقدام میکنید نه تنها توی کانال ما بلکه شاید خیلی ویدیو های دیگه هم دیده باشیم اکثرا جنبه آموزشی دارن تصمیم برای خرید و فروش برای تو خودتونه و از دقت بکنید که در دام کلاهبردارها بردارها نیفتیم خب توی ویدیو قبلی در خصوص خرید و فروش رمزارزها ها هم صحبت کرده بودیم روش های مختلف رو دیده بودیم که مثلا با وچر میشه خرید با ریال مستقیم میشه خرید با دلار میشه خرید با گیفت کارت میشه خرید با کریдит کارت میشه خرید اما خب یک روشی مرسومی هم وجود داره به نام دلار تتر یا یو اس دی تی که نمادشو حتما به خاطر بسپارید این روش به شما کمک میکنه عین حواله کردن پول یعنی شما محدودیت هایی دارید برای اینکه مثلا به یه سری کارگزاریه دسترسی پیدا کنید یا اصلا نمیخوایم خرید و فروش انجام بدیم میخوایم بین دو نفر این وچو جابجا بکنید اما خب به دلایلی امکان پذیر نیست یکی از دلایلش مثلا عدد خیلی پایینه و این عدد پایین باعث میشه که مثلا سی دلارش شما مثلا 10 دلار هم 7 دلار هم بعد کمیسیون بدید بابت اینکه از مابترس به مقصد یا اصلا این عددای پایینتر از <تصفيق> یه مبلغی رو خیلی از سرافی انجام نمیدن یا محدودیت های بانکی وجود داره یا اینکه مثلا حساب بانکی دلاری باید داشته باشین حساب ارزی داشته باشین که هر کدوم از اینا محدودیت های این کاره خب به با... کارتون چجوری انجام بدید نمیشه که برحال از یه موضوعی گذشت به همین خاطر این روش ما داریم به شما پیشنهاد میدهیم یا روش معمولی اکثر فعال بازار هم دارن ازش استفاده میکنن یا اصلا یه چیز مهمتر یک از کاربردهای مهمش اینه که مثلا شما یه خدماتی ارائه میکنید مثلا معرفی سیگنال اصلا توی خرید و فروش کریپتوکارنسی میدید یا یه خدماتی رو برای یه کسی در یه جای دنیا انجام دادید. این میخواد به شما مبلغتون رو پرداخت بکنه خب بعد شما بریش حساب ارزی باز کنید فکر میکنم حداقلش حد 1500 تا 2000 دو دلار یا معادل اون یورویی هست بعد میرسه داستان این که آیا میتونه از بانک مقصد به بانک مبدئی که حساب شما تویش هست ارسال بشه بعد اینکه اون کارموزده تویش مطره خیلی راحت ترین راه و ساده ترین راه اینه که از همین دلارها استفاده کن دلار تتر جز یکی از استیبل کوین ها هست یه ویدیوی دیگه ما تهیه کردیم در خصوص استیبل کوین ها تعدادی که مربوط به بازار کریپتوکارنسیه تاریخچه از اون و نحوه محاسبه قیمتش و خیلی چیزای دیگه و دستبندی هایی که توی استیبل کوین ها وجود داره که چند گروه عمده استیبل کوین وجود داره تون گفتیم که این بالا براتون کارت می کنم حتما ببینید که اگر یه روزی خواستین یه دولاری یه دونه که از این استوکه کنوار مثلا دلار تتر یا ترو یو یا دی رو بخرید یا بفروشید یا کسی بهتون بده بدونید که اصلا این مفهومه چیه چی کار باید بکنید الا حال این ویدیو رو هم که به خدمتن گفتم حتما مشاهده بکنید و بتونید نسبت موضوع آگاهی کاملی پیدا بکنید همونطور که اشاره کردم قبل تر اینکه اهمیت این خرید و فروش با ریال در ایران به واسطه کارت بانکی شتابی شماست چرا چون شما میتونید روش های دیگه استفاده کنیم هزینه کارمزتون خب ودیحی وقتی روش های سختری استفاده میکن کمیسیون بیشتری هم باید پرداخت بکنید ما میخوایم بریم سراغ اینکه چقدر راحت میتونیم با کارت شتابی یه خرید اینجوری انجام بدیم فکر می کنم زیر پنج دقیقه این کار برای شما انجام میشه اگر تا الان هیچ حسابی باز نکرده باشیم. خب بریم سراغ وبسایتی که میخوام براتون توضیح بدم. قبلا ما این وبسایت دیده بودیم در خصوص خرید فروش بیت کوین بود من یه اسکرول بکنم بیام پایین ادایی که این سایت کدی هزار تا معامله انجام داده تا الان سی هزار تا مشتری داره جمیه بالای 200 میلیارد احتمالاً تومان منظورش بوده و اپلیکیشن این که داره و شما همین رو موبایلتون این کارو انجام بدین رو نسخه آی او ای اس که فکر کنم نداره هنوز روی اندرویدی میتونین ازش استفاده بکنید دانلود مستقیم میتونین انجام بدین یا اینکه از پلی استور استفاده کنین مزایی که داره امنیتش دعایی که کرده امنیت در معاملات کیف پول ارزهای دیجیتال بازار زنده 24 ساعته و قیمت لحظه‌ای پوشش متنو جفت ارز این داستان جفت ارز مفهوم جالبیه که حالا براش سعی می‌کنیم که یه سری ویدیو جدا بسازیم اما اونایی که ویدیوی کوریلیش ذریب و همبستگی بین رمزرز رو دیدن دقیقا میتونن از این قابلیت استفاده کنن این بالا براتون کارد میکنم که ازش استفاده کنید توضیح داده که چرا حالا خود از ما استفاده بکنید مراحلش خیلی ساده نام میکنید احراز هویت میشین افزایش موجودی و معامله که انجام میشه یه توضیحت در مورد فاند... کفده را داده و اطلاعات دیگه که اینجا میید ما میخوایم خ خب مثلا مرحله ثبتنا رو بریم اسکول میکنی اون بالا دکمه ثبت نام که بزنم یه سریس اطلاعات ساده از شما میخواد ایمیلتون میخواد یه ایمیلی بدین ایمیل ولیدی که بتونن نتیفیکیشنهایی که مربوط بهش و کافرشن کد و براتون اونجا ارسال کنه یه رمز و تکراررش قوانیشان بخونید و بعدا اینجا، اگر موافق این تیک بزنید و در نهایت دکمه ثبت نام می‌زنید. می‌تونین هم با گوگل اکانتتون اواس که میتونید خیلی راحت با گوگل اکانتتون هم وارد شین فقط کافیه روی این کلیک بکنید نام کاربری رمز عبور گوگلتون رو بزنید دیگه احتیاج به این مرحله ثبت نام ندارید اما بحث احراز هویت سر جاشه یعنی همون شکلی که تو اسلاید قبلی دیدیم و در ویدیوی KYC و AML با هم دیدیم توی اون توضیح دادیم که شما مثلا وای میسین جلوی دوربین یه پشتتونم سفید بشه یه دونه کاغذ بنویسین که من میخوام برای معاملات اسم مشخصاتتون بنویسین می و میگین که مثلا می‌خوام توی این تکس خرید و فروش بکنم کارت بانکی و کارت شناساییتون رو با اون توضیحاتی که اهمیتش براتون دادم که حداقل اطلاعات مورد نیاز رو بدید علی نداره که مثلا اطلاعات اضافه بدین میتونه براتون بعداً به هر نحوی مشکل ساز بشه مخصوصاً سی وی 2 که از اطلاعات مهم و تاریخ انقضای کارت بانکیتون رو حتما بپوشونید دلیل نداره که اون اطلاعاتو بدیم فقط اطلاعاتی که پایه‌ای اینجا احراز هویت میشیم خب ما قبلا این رو انجام دادیم رو دکمه ورود میزنیم وارد سایت میشیم یه, یه آیه ساده ساده‌ای داره خیلی چیز پیچیده‌ای نیست شاید مثلا اولین بار که باز میکنیم یه مقدار براتون گیج کننده باشه اما همینطور که می‌بینید این بالای تعداد ارزا رو توضیح داده قیمت حالا نمادشون رو گذاشته رو حتی حتی اکثر نوشته و اسکول کولیم بیایم پایین اینجا مثلا من قبلا این کار که انجانا تایید شده سطح دو هستم و میایم پایین تر سفارشد بازی اگر داشته باشم جمعی که حالا مبلغی تو کیف پولم بوده و نوع کاربریم هم اینجا توضیح داده خب بریم اینجا ببینیم که دلار تتر چنده به این لحظه که با دارم برای شما ویدیو تهیه تحییم میکنم 18160 تومنه این دلار تتر یه تیه دورشی خط کشته خب ما خواهیم که به فرض یه میلیون تومن دلار تتر بخریم چه کار باید بکنیم میاییم توی های من روی این کلیک کنیم یه همچین صفحه ای باز میشه اولینش اون مبلغ ریالی تونه می زدید. می واریز رو میزید میخواین واریز کنید دیگه اگر پولی هم داشته باشیم میتونین برداشت بزنید تا الان بحث ویدیو ما نیست یه صفحه ای می میاد با دو تا قابلیت واریز شتابی واریز بانکی واریز شتابی شما رو مستقیم وارد در درگاه بانکی میکنن این, این سایت هایی که می خرید می کنید مثل کالا مثلا یا هر سایت دیگه ای که این تیپی خرید آنلاین میتونید ازش انجام بدین یه سری توضیحات داده و اینجا قبلا که ثبت نام کردین یه سری اطلاعات از شما گرفته مثل شماره کارت بانکیتون حالا یک یا دو تا کارت معرفی کردین و حساب و اطلاعات اطلاعات مربوط به حسابتون گرفته که بدون چجوری این در راههای همون AML ای که بتون اشاره کردم شما با اگر به نام خودتون می‌خواید بخرید حتما بعد از کارت بانکی که به نام خودتون هست این کار انجام بدید چرا چون مواردی بوده که مورد سوء استفاده قرار گرفته و اکثر این سایت به خاطر جریگیری از داستانهای پولشویی و کلاهبرداری این محدودیت‌ها رو گذاشتن برای کاربری خودشون. اینجا هم می‌تونید شما مثلا رقم دقت کنید تو این سایت به ریال نیست به تومن هست من میخوام یک میلیون تومان خرید بکنم شما کارت بانکی هم که اینجا انتخاب بکنم بزنم بعد دکمه انتقال به درگاه پرداخت و فشار بدید وارد صفحه پرداخت آنلاین میشین و همون لحظه پول میاد تو حسابتون روش دیگه هم که پول میاد تو حساب این سایت روش دی هم واریز به بانکیه که شما میرین توی بانکی فیش بور میکنید یه سری نکات توضیح داده اینجا حتما بخونید که کارموزش چقدر حداقل مبلغی که میتونید بریزین چجوریه شماره حساب مبدتون باید مشخص باشه توضیح داده باشین مبلغ واریزتون زمان واریزتون و رسید بانکی شماره ای داره که باید اینجا درج بکنید و ثبت واریز رو بزنید کار این باشیبانی این سایت بعد از اینکه اطلاع اعت میکنه چک میکنه و در نهایت این مبلغ میاد توی کیف پول شما میشینه یعنی اینجا این عدد تغییر میکنه مقابل ریال خب پس الان فرض میکن مثلا ما یک میلیون تومان الان توی این حساب پول نقد واریز کردیم می میخوایم بریم دلار تتر بخریم بقیه اطلاعات ول کنید کاری بهش نداشته باشین. این همیشه سر فرصت خودتون دونه دونه نگاه کنین یه بازار اصلی داره روش کلیک میکنی یه لیست باز میشه این توی این لیست بیت کوین به ریال هست، اتریوم به ریال، لایت کوین ریال، تتر ریال، ریپل ریال، بیت کوین کش ریال، بایننس کوین ریال، اس، استلار، اتریوم کلاسیک به ریال قابل خرید و فروش هست خب ما رو تتر میزنیم میخواستیم تتر بخریم سب کنیم صفحه لود بشه الان قیمتی که داره میگه آخرین قیمت 18320 نومنه این هم نمودار تحلیل تکنیکالشه شما میتونید از این کندلا برای اینکه آیا میاد پایین تر میره بالاتر توی این بازی این بازار آیا مثلا جواب میده یا نه من خیلی نمیخوام بحث بکنم چون میدونید که هر چقدر جامعه به سمت نرمال بره یعنی تعداد کسایی که توی سایت بیشتر هستن عین همون نکاتی که در خصوص انتخاب یک بروکر و یک اکسینج مناسب بهتون توضیح داده بودم اینکه هر چقدر تعداد بیشتر باشه همینطوری نرمال تر خواهد بود حالا دیگه این, این هم یه دیدی به شما میده این نمودار میتونید تحلیل کنید ببین پای این بخرید یا بفروشید ما میخواستیم اینجا بخریم مقدار USDT که میخوایم چقدر یه حساب کتاب باید بکنیم دیگه مثلا ما رین انتخاب انتخابه بزنیم اگه اینجا مثلا موجودی الان موجودی من خیلی کم تره رو این دکمه انتخاب که بزنیم میگه پنج دلار و 52 دو سنت میتونیم به قیمت و 20 خرید بکنیم بعد دکمه این خرید رو که بزنید اردر شما میاد کجا میشینه؟ میاد اینجا میشینه دقت کنید خرید تتر تبلش میاد اینجا یعنی اوردر شما تو اینجا میشینه اینورم شما میتونید اوردرای فروش رو نگاه کنید مثلا یه نفر حالا یک یا چند نفر به قیمت 18400 و میلی 10790 دلار تتر رو گذاشتن به مبلغ 198 میلیون ای تومان که خب اگر شما بخوایید بعد عالی به این قیمت بذارید. همین لحظه بخوایید بخوایید که بتونید سریع بخرید. نه میتونید مثلا سری فاشیت اگر به قیمت ماده نظرتون رسید خرید انجام بشه. همونطور که میبینید این این تابلو هم مثل تابلوی بورسه. اما توی بازار سرمایه شما پنج تا مزنه رو توی کارگزاریتون میبینی. در که توی کارگزاری کسایی که دارن اردر سپت میکنن. تا امروز بازارم میبینم اینجا البته شما دیگه این م... چیزها ندارید. میتونید تا کف آه... اردهایی که ثبت شده رو مشاهده کن. دیگه پایین تر به شما سفارشات اخیرتون میگه و میگه آخرین معاملی هم که توی این بازار روی تتر انجام شده روی 19۴ بوده 7.9 دلار خرید شده به قیمت۵ههزار و خورده ای تومن. به همین راحتی شما تتر خریدین و وقتی که وارد کیف های من میشین اینجا دلار تترتون، یک یعنی انگار دلار خریدین دیگه اینجا تعداد میزنه براتون و ارزش ریالیشو رو به لحظه حساب میکنه اینجا میزنه بعد میتونید این رو حتی واریز کنید به حساب کسی دیگه اگر بخواید این کار رو انجام بدید شما احتیاج به این دارید که یه آدرس برای خودتون بسازین حالا مثلا من دکمه واریز که بزنم میگه ایجاد آدرس والتتون یا ایجاد آدرس میزنم آدرس والد ساخته شد همونطور که میبینید یه همچنین آدرسیه ذخیره میشه حالا خودشون ادعاشون اینکه آدرس که فکلیتر شبکه اتریوم با ERC20 هست و والدشون هم ادعا کردن س... والد س... سرده و خب حال امنیتش یه مقداری بالاتر این مسئله به این روش شما تونستین خرید انجام بدین پولو از حساب بانکیتون واریز کردین به حساب اینجا رفتین تو بازاراش رو ثبت کردین و در نهایت اومد نشست اینجا به همین راحتی شما تونستین خرید انجام بدین برای انتقالش هم فقط کافیه که شما اینجا تو کیفهای من که حالا ما دیگه الان اینو ساختیم برداشتو بزنین میگه که مثلا چقدر می‌خوای برداری آدرس کیف پول مقصدت مثلا برای یه دوستی میخواین یا اصلا میخواین به حساب یک اکسچنجی در یه جای دیگه رسین واریز بکنیم آدرس اون رو کپی میکنید اینجا مقدار سزتون تتری که می‌خواید بن بفرستین و می‌ذارید اینجا و کارمزد انتقال هم که مشخصه اینجا درخواست می‌ذارید میره تو صف و به همین راحتی انتقال داده میشه در حساب مقصد این یک روش ساده و یه سیکل کاملی از خرید دلار تتر بود امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ما سعیمون اینه که بیشتر جنبه آموزشی این موارد رو با شما مطرح بکنیم و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه ا اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید برای حمایت از ما لطفا این ویدیو رو تو شبکه اجتماعی دیگه به اشتراک بذارید برای دوستاتون ارسال بکنید و اگر تا الان عضو کانال ما نشدین این دکمه سابسکرایب رو بزنید اون زنگوله هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات حوزه کریپتوکارنسی آگاه بشه اینجا هم دو تا ویدیو در خصوص موارد مرتبط با این حوزه برای شما به اشتراک گذاشتیم شما میتونید رو اینا کلیک بکنید و ویدیوهای دیگه ما رو ببینید ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید خدا نگهدار